Tunamzungumzia aliyekuwa katibu mkuu umoja wa mataifa mwaka saba hadi mwaka sita Kofi anani. alizaliwa Aprili nane mwaka 1938 Kofi ata anani. alizaliwa na dada yake Afua ata wakiwa mapacha katika mji wa Kumasi Majina ya kwanza ya mapacha hao Yalimaanisha, walizaliwa siku ya Ijumaa katika kabila la Akani. Wakati jina lao la kati lilimaanisha mapacha. Ana alienda shule ya mfatispim katika mji wa Cape Coast, Ghana, mwaka 1954 hadi mwaka saba Baadaye alienda kumaasi shule ya Science na Teknolojia kwa mwaka mmoja na alipata udhamini wa Ford kusoma Marekani. Alisoma uchumi katika chuo kikuu cha Macleod site minnesota alipomaliza shahada ya kwanza mwaka 1961 alisoma mausiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha kimataifa masomo katika Genevieve, switzerland mwaka 1961 hadi mwaka 1962 alisoma katika chuo kikuu cha mit shule ya Sloan na alipata shahada ya ma baada ya masomo ya uchumi alijiunga na huduma ya umoja wa mataifa mwaka mbili katika WHO mwaka 1974 hadi mwaka sita alifanya kazi gana halafu akarudi tena huduma ya UM akapanda ngazi kuwa makamu wakatibu mkuu husika wa usalama aliwajibika kusimamia shughuli za wanajeshi walio chini ya UM na vita ya Rwanda pia vita ya Lubosivi ambako wanajeshi chini ya bendera ya UM. walishirikiana ambapo mwaka 1993 alikuwa amepanda ngazi hadi kuwa msaidizi wa katibu mkuu na mkuu wa idara kulinda amani ambapo Mwaka uliofuata yalizuka mapigano yenye mrengo wa kikabila kati ya Watusi na Wahutu nchini Rwanda ambapo watu waliouawa walifika nane katika siku 100. Kisha mwaka wa Waislamu wapatao nane waliuawa na majeshi ya Serbia katika eneo lililotengwa na UN kufuatia matukio hayo yote. Anan alikuwa kikangoni na idara yake kwa kuonekana kupuuza kwa kiasi kikubwa mwaka sita alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa UM karudishiwa cheo mwaka moja tangu januari moja. alipofuatwa ofisini na Ben Kimoon pamoja na hayo mwaka saba akiwa na umri wa miaka msini na tisa anan alifanikiwa kurith nafasi ya Botros Botros Gary kama katibu mkuu wa UN. Anani alirithi shirika ambalo baada ya miaka msini na mbili lilikuwa kwenye ukingo wa kufirisika juhudi zake aliweka mikakati ya kufanya marekebisho taasisi kupunguza ajira elfu moja kutoka nafasi sita katika makao makuu ya New York huku akijaribu yeshawishi mataifa ya kisita kuchukua jukumu la ufumbuzi na majanga mengi duniani. Pia alipata wakati mgumu kuishiishi Marekani kupata madeni ambayo ilikuwa ikidaiwa na UN. Kulipa madeni ambayo ilikuwa ikidaiwa na UN. Mwaka 2008 yanani Alirudi katika habari za mataifa alipofika Kenya kwa shabaha ya kupatanisha viongozi wa kisiasa waliopigana juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa Kenya mwaka saba akisaidiana na Grace Michael na rais mtaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa aliendesha majadiliano kati ya wawakilishi wa ODM na PNU kwa muda wa wiki tano it depends on one's definition of meddling. we've come as friends to help our kenyan brothers and sisters we've been engaged since 2008 a lot has happened in this country and as we look forward to the next elections i'm sure most Kenyans are hoping and praying for a fair free and violent free elections. Katika napo kuja moja mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process <laughs> hii ya re-constitution ya uchaguzi na kadhalika. Maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo miaka muhimu ya Kufiata Anani alizaliwa mwaka 1938 na mjini Kumasi ambapo ni mji mkubwa sasa huko Ghana mwaka mbili alianza kufanya kazi UN katika ofisi ya Geneva UNICEF mwaka tano alimwoa Titi Alakid ambaye walibahatika kupata naye watoto wawili wa kike na wa kiume mmoja mia na 1984 alimwoa Nane Legagren ambaye alimtariki mke wake huyo wa kwanza mwaka ulifuata Alifiwa na dada yake mwaka 1991 lakini alikuwa mkuu wa vikosi vya kulinda mani mwaka 1993 na mwaka 1997 alikuwa katibu mkuu wa 7 UN mwaka 2001 alishinda tuzo ya Aman Nobel mwaka 2006 alistaafu kama katibu mkuu wa UN baada ya miaka kumi mwaka 2012 alikuwa mwenyekiti wa wazee wa wasasi ya utetezi wa haki za binadamu Kofi ata Anani amefariki dunia siku ya jana mjini Genev baada ya kugua kwa muda mfupi. Kiongozi huyo amefariki akiwa na umri wa miaka themanini huku akiacha alama ya utetezi duniani iliyomfanya kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2001. Alikuandalia story ya hii ni Mimi Given Mashishanga lakini ni kusiki tu kwa updates na stori kali kama hizi sisahau kusubscribe YouTube yetu ya Global TV Online. Weka jang. Unafaa nini dishati ni kwa mwanangu sasa hivi? Naam. Unafaa nini? Hapa hapa <tos> mzee. Yes, yes, yes. Ha? No. Wendi kibaka? Baba. Ah, Hapana mzee. Nani hujana? Ni, ni Niikuwa na nyapia tu baada ya nzizi. Hapana. Issa Juma ni kwa watu. Hapana. Hapana, wendi kibaka? Hapana eh, oh, oh, oh. mzee.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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda